اخدني الهند في ضنونك نجم طاف واضويلك, وأضويلك درابين الظلام الفائض بروح درابين الظلام مطر دابل ونرائد وانا الرايد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ضمد على, آخ ضمد على آخ لك. لك يا الله الله الله يا الله ناغيني وناغيلك يمو تدرب دليل ثراب من خيل شلولي وانا احلامي شدر مطشر اقبال وسط روحي يسرخياني جزت روحي على اخبارك عطى الشجرة اشتهت مايك جزت روحي على اخبارك عطش الشجرة اشتهت مايك ولك كان الجمر طولك دبارين الحزن خاتل حد الروح دباريني الحزن خاتل حد الروح يا ما تدر الحزن ليك بقد تتغنى على المامش غنى جروحي وبقد تتلملم أيامي على أيام نهر فايض على جروح يا واهس روجكي كم مني بالواهس ومر الجرفك بكل فجر سالو وتشلب على طولك كن هدم تعبان بايد راي بمتونك وتشلب على طولك كن هدم تعبان بايد راي بمتيونك أخذني ورايد في كل حال ضمن أخذنا تصرسحو يضوا على عيونك صبر عمري خلص كله يتان بعطشيت الغيم صبر عمري الخلص كله يتان بعطشيت الغيمك لحد ماك في سواد العين من الله صبر عمري الخلص كله يتان بعطشيت الغيمك لحد ماك في سواد العين من ضيمه لحد ما كف سواد العين من ضيفك من ضيمك قمت لك باكر ايام وطحت طيحه ورقة على انا الناطر عطر منك يمر بسدها والنعناع ويدغدغني وانا الناطر عطر منك يمر بسدها والنعناع ويدغدغني بشغف منك وحس قلبي يذوب بساع واقول لك شايل بروح الصبر جيلين يدين التين مربيه مربيه يدين التين وانحفلت عناوين الهجر عالطين الطين لك عناوين الهجر عالطين يا صافي الماي ينبرقع شبه الماس يا بعد الليل وطيوف يا صافي الماي ينبرقع شبه الماس يا بعد الليل وطيوف الله مو تدري بعدها الروح ملحوق اخذنا الديره معرسين مع غناؤ وشفقة ملاقة وسيسلك فرح عيديا الله الله أخذني الله يخليك أخذني الديرة معرسين غناؤ وشفقة ملاقة وسيسلك فرح عيديا وهي من بيك حد آخر نفس بالروح وفزع كل جفن تعبان بس الخاطر طيوفه وفزع كل جفن نعسان بس الخاطر طيوفه وندهك يا سعير اللي اللي أهب لك جرح بسنين أن الله. وندهك يا سعير الليل لو هبلك جرح بسنينة ينروفك دي خليني أضوقك حيل من جدمك لحد شمرت عفز لوفك خليني اذوقك حيل من جدمك لحد شمرت عفز لوفك ذو أتناوش طوارية العشق أخذ من الحظمك سنين الضياعة تموت واشتم وتخسر علي أهلال واتنومس وضوق الحظمة والافيش من عندك وأحس في دنيتي يمك ينفنو في التعب وين حلاة الدنيا بس عينك الدنيا بس عين